هل يمكنك ان تتعلموا ان تكونوا معي بخير هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هي هي هي هي هي هي هي هي خمسة وعشرين هي هي هي هي هي خيسة هي الله هي هي هي هي هي هي وخلي النمره ديالك أبويه، خلي النمره، ربنا يصوني كاين الناس اللي بويه، هي فهمتي النمره اه قول النمره قول. تبارك الله، كاين، والله إلا صفر ستة، واحد وأربعين، صفر واحد، صفر واحد،, <تصفيق> <سيفر> واحد. <تصفيق> واحد <شدو> زيد. 07 <تصفيق> سبعة. صافي. صفر صفر ستة. سته وسبعين سته وسبعين عشره عشره ثلاثة وثلاثين واحد وسبعين واحد وسبعين هذي ديال بويه صافي بويه راه نشريو بخمسة وربعين وخمسين مرقد ديال يا مني منين مرقد سيدي ديال اه, آه, آه الله الله الله بلاد السردي. بلاد السردي يولد. لا يا بلاده بالله الحمد لله. خير تبارك الله. زيانة. وش والشدة دابا خمسة وعشرين لوحدة ياك. آه أنا خمسة لوحدة. هاك. سامع. السلام عليكم. سلام عليكم. عليك. عليك. أخواني من مولا السيد هذا. تفتح الماز شال ماز اخوكم كاين او السن السن كلشي جمع ش.. يعني. اه, <تصفح> آه رباعيه رباعيات صغيره <تصفح> <تصفح> أقلب يا قلب يا <تصفح> <تصفح> زياني الله جديان مازال ما كاينش ها شويه شويه مازال ما كاين الناس شويه ما باقي باقي السوق ما فيه والو انت كتشوف باقي خاوي باقي السوق لا باقي, موضوع. باقي. موضوع. اه خرج اه عش شي لاقيه داكشي لاقاشني عشناق مباديه شي بخير الله بداه خويص باي اني سدمتك يلا فيق سير دات فيق يا زياد اه معك مصورك <تصف <تصف <تصف?> <تصف>. <تصف.> اه عبد الله خير عبد الله شالت لينا الخير 34 34 اللي باش مشات تبارك الله استنت دايره استنت نيه نيه زينه تبارك الله نيه سير يمشي كالحره اه هل ولا رخيصه تتعلم من الله ان تتعلم من اجل ان تتعلم الله. الله كل شيء عيّد الحمد لله. خير كنت موجود. ولكن جدار هناك جدار هناك كين خمسة وعشرين كين. جدار هناك جدار هناك جدار هناك جدار هناك زوينه تبارك الله طيب ديال الكسيبه هذا ديال العام الجاي ياك الحاج ومعنا يا نجي يوم قول لي حنا واش نوصلو حنا في العام الجاي ولا نوصلو مسكين <تصفيق> الله <ده. طيلة> عا كلفوا <تصفيق> خالي هولينا غاس طيره مسي عمر ها سن يوم تيتي قاعدين زعما كي قال واحد خليني تنفيق. الله يحفظك الله يبارك فيك شحال مشى الحسن ديال دين دين زين تبارك الله هذو 15 الوحده جوج بجوج ب الف ريال الله يعز آلاف ريال لوحده بجوج بجوج اه بتاع اه الساعة. اه اه اه اه اه اه اه اه اه لا إلا دار في الطريق ولا ولكن ساكن أنا شد المايك. آه. أه شد المايكروفون تكلم ليا مع راسك. أييه. دير ليا من هنا بلاصة. أزيدان أييه أييه تاتا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شحال داير لنا هذاك حولي شحال حولي شحال؟ 36 هذا. 36 البيع ديالو ولا؟ لا باش تشاري أنا. باش تشاريه؟ هكاك. والبيع ديالو شحال؟ البيع ديالو إن شاء الله ربعين ألف. تبارك الله. أزين تبارك الله. الله يهلا زوين. اديك الحولية الصغيرة راه اللي هي. هاذيك مع مها. مع مها؟ مشترياتها بعشرين ألف. عشرين ألف ريال، يا أما. تبارك الله. الله يرحم والدينا يا سيدي. الله يبارك فيك. يا سيدي أختي زيد. خروف زين تبارك الله اشحال باقي داير الفصاسي 15 14 ياك 15 زين كنت سولت ديك واحد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آك آه آك أسهل مقدش <متحدث> جيدة طيب أبنى دميس لك الله يجعل البركة جمع كل شيء وقل الله يجعل البركة الله يجعل البركة لنا <متحدث> <متحدث> خير كثير هذا تبارك الله لكن أي ديه وليس أي ديه أعطوني عشرة جمالة كل شيء أي عشر آلاف للوحدة جمالة بحقه اي الخير موجود الحمد لله الخير موجود كاين الخير تبارك الله الناس مدعوقه ومخلوعه يعني. وصافي كل شيء دوز محيطة. كل شيء دوز كاين الخير الحمد لله باب اللي بغيتي قبضه كاين مليح كاين تحت المليح كاين فوق المليح انت وجيبك كاي... آه نتو نتو المستوى ديالك الدرويش يعيد المسكين يعيد لاباس عليه يعيد كلشي يعيد الحمد لله كلشي الفقير يعيد كلشي يعيد يا ربي إحمدناك وشكرناك إلا كانت السلامة كاين كلشي الحمد لله كاين كلشي الحمد لله كاين الله حفظك. الله يحفظك الله يعطيك الخير الله يكرمك الله يعطيك الخير الله يسهل عليك أخويا الله يسهل عليك هذا الرويس هذا ياك غاشه حيزنا ابتدي يل من هنا. مولغرين ماذا ديال من هذاك مول هذاك هذاك صغير؟ لا هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك البرقي هذا هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك هذاك شحال هنا ها 7000 ريال الوحده آه سبع لو... اه 7000 اه الوحده ما يصيبنا غير اللي كتب لنا الله يا سيدي أه الله يرحم الوالدين لا نشركوا به شيء لا نشرك به لا عين ولا سحر ولا حتى هذا لا في ما شركنا به والو بخير بقيتي دير بالك مع العين وهذه كتمرض وتتمرض هي هذيك 7000 ريال جمله يلاه يلاه مبصر هذيك قطعها بخمسة دي. ألاف ها وليديالك؟ هاك ديال دي هذا هنا يا خلينا وخلينا احنا كاعين كنسولهم كثير اساليك الله الله يبارك فيك قد محمد تلينا الخير هذا هذا تباع بخمسة وثلاثين زيان سمين تبارك الله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 نصوره أمام طيب محسينيوك صاف طيث يا محسين أعطاني محسين الإيدن صاف <تصفيق> <تصفيق> <والحولية> الصغيرة هذي <تصفيق> هذاك شحال خمسين دي. ريال ديال من هذا اللي. لا لا لا لا ما خمسين لا لا ما خمسين هذاك 38 ما ما مولاه باش نسولوه أنا ما واصلش ما واصلش خلي تيجي فري باش زين تبارك الله زين الله زين, لا زين. الحليب هذا الحليب هذا زوين تبارك الله زين والله <سؤال> <بلأك> بلأ. <سؤال> <سؤال> من <ملح>. رخيص <تصفيق> الله رخيص الله رخيص الله إن شاء الله خير إن شاء الله اللي عنده ولا اللي عنده دير مع الوقت. استك خير رأسي زيد انا لاعب 30، ما شاء الله تفاعد يا ودا ها مزيان. والله إلا زين تبارك الله. قلت العام يعيد اللي عنده ولا ما عنده لا ان شاء الله. شوف غادي يعيد كوتشي ان شاء الله. اصبر شاء الله. اه الصبر بن عمير. ولا كيمشي على جدو. اه وصافي هو. كاين 30، كاين 40، كاين 50، كاين 70، كاين 100. يا سيدي عطاونا فيها سيدي 12 12 فريد أيوه. جوج جوج أيوه. مزيان واحد ثني واحد رباعي واش <تصفيق> 12 الوحده ولا ولا 12 600 درهم <تصفيق> اه <أكبر> 24 بجوج الدرهم ارخله بارك الله السهمي بو راً عيد راه مسكين لا لا زوينات طيب عطيني هذو هنا وبشحال بغيت بهاهم هذا كنقولو 13 150 درهم درهم ما لهم مازل مزلي حولي مزلي حولي يا مزلي وش كت سنر إحنا إحنا عارفين إن كت زيفنا حوري وكت زيفنا إيه كذي كل خير الله إن شاء الله تيجي إن شاء الله شالا طال مسية من وده سبعين ياك سبعين زينين سبعين سبارك الله ده زينين سبارك الله الله يلا زين 70000 ريال، ثمانيه شهر 35 35 وثلاثين؟ ايه خمسه وثلاثين. خمسه 70 أت... اللي عاطين ولا باش تقاطع؟ سبعين اللي عاطينهم، قاطعهم ب 90 هاك هاك، عطاو 70 هاك زينة. عمر الحصان العربي حصان جميل ماذا يفعل هذا هو هو انت هو هو هو هو هو هو هو مال هو هو هو هو هو والله يلزوين زوين تبارك الله الله يصلح عليك الله لا زوين حال داير عندك دابا هذا شحال هذا العود امين هو داخل انا امين امين السلام عليكم بعدا كدير شويه بخير هاني الوليدات العايله لكن انت داير شي وليدات و داير الله يجيو ليك كاع بخير او وصحتك اسيدي الزع صحتك وصحتك الله يعطيك الخير ايوا تسول على الرحبه تسول علينا حنا ضروري كي دايروا هذاك بخير واني الحمد لله ذاك الأم راه خلي تلاحظ درنا عاد باقي في هذا الشيء الله الله والله يكبرك فردات والديك امين ياك غير بخير وهاني كاع لباس شريتي العيد ولا باقي مازال ايوا الله يجيب لك التيسير يا سيدي الله يجوك التيسير معك يجوك التيسير ياك هانيه الوقت بخير ها الفهم يا سيدي وخسك شي معزه ولا شي حاوليه شي حجاجي مرحبا بك العود يضرب النار. العود <تصفيق> الله في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قالو داك داك شيوة نديرو مثلا هذا نلعب لا لا شيوة حسينين يتهلاو فيه ما كرهتش انت تصند سير نعاود الا ما بقاش هكا اه الله يزيدك عاون انا ديما كندير عاود الخير رزقه ما بقاش يجي عندك لا لا فرسقو انا انا معاود ديال الواليد ديالي الله يرحم الوالدين ووالديك قال لي العود ملي يكون صغير قبل ما يولي رباعي قالك كيكون كي انهم السعف انهم ملي انهم كيقولك كي انهم يقولون كي انهم يقولون انهم زعما خدم ياك فهمتي و انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم كيطلب انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم راني على حسابك كيطلب ولد ما فهمتي والله والله القضيه لا واقعيه توا رزقك كيطلبو تا إيه 12 اللي تيبقى على حسابك. وراه هذا الشيء كامل فوق الارض رزقهم على مر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, لله ياك هاني الوقت بخير العاود كيضرب 20 درهم 500 ريال في النهار ما يخصوش يا 500 كنصور انا نصور تريه ريال. ريال ما تنجمش تو الرزق الله وصاي. ياك الوقت هو خير يا تهلا سيدي تهلا سيدي. سيدي. سيدي الله يستر لك حتى حنا غنتحركوا واحد شويه غنتحركوا مشاهدينا الاعزاء كنشكركم جميعا على المشاهده وعلى الدعم وكنحييكم جميعا كل ما شاف الفيديو كل ما عاوننا وكل ما دعمنا الله يجازيكم كاملين كنشكركم كاملين الله يجازيكم كاملين كنشكركم على على جيم ولا ابوني ولا مشاركه الله يجازيكم كاملين وهنا <تصفيق> هنا كينتهي الفيديو قلت لك هنا النهايه ديال الفيديو كنشكركم بزاف صحتكم سعيده والله يعاونكم